П'ятий день марафону малювання, і основна теза сьогоднішнього дня така. Матеріал має значення. Звичайно, можна і сокирою виробити вініру милойську, можна на підборах бігти марафон. Але навіщо це вам?